In se je začelo! Je začelo. Ja, Hej, jaz sem Ana in dobrodošli v moji guda fooda kuhni. Vsaki izmed nas ima svojo svetlo plat. In svojo temno plat. Dan smo mu pokazali, kako lahko svetlo in temno plat združite v popolno zimsko sladico. Zimska zrolada In še upozorilo, zrolado imamo pri nas doma res ful radi, tako da imejte v mislih, da tudi pri vas ne bo na samo enkrat. Tole se znam vseh sestavin, ki jih potrebujete. Začeli bomo z temno plastjo z rolade. Najprej v kot dofinega zmeljemo 450 gramov piškotov in jim potem dodamo še 2,5 decipa riževega napitka. 150 gramov kakao v prahu, 6 žlic javorjevega siropa in 8 žlic domačega ruma. Potem pa vse skupaj zgnetemo v temno čokoladno maso. Tole je del, ki bo tudi poskrbel za mišice. Gnesti je namreč treba kar nekaj časa in na koncu postane masa res ful gosta. v moči vedno prav pride. Maso zdaj na peki papirju sam še natanko razvaljamo in jo oblikujemo v pravokotnik. Za svetlo plast pa ne rabimo mišic. Lahko jo preprosto zmiksamo z električnim mešalnikom. V večjo poso dodamo 140 g masla sobne temperature, 4 žlice kosmiča sadjem, 120 g kokosove moke, 2 žlici ruma, 2 žlici kokosovega sladkorja, dve žlici arašidovega masla in še dve žlici javorjevega siropa. Svetlo plaz samo še razporedimo potemni in smo že skor pri koncu zrolado, potem sam še zrolamo. No vidite, če naša svetla in temna plat delujeta, lahko nastanejo res lepe stvari. Zdaj pa rolado samo še za nekaj časa postavite ohladilnik, zato da se stredi. Hvala vsem, ki ste video pogledali do konca. Če želite pa še več mojih video, pa itak vete, kam morate narediti. Subscribe pa like. Se vidimo naslednji mesec. Čau!